Учасники церемонії вшановують хвилиною мовчання пам'ять бійців, які загинули під час російсько-української війни. Священнослужителі відправляють молебень за загиблими. Серед тих, хто вручає відзнаку батьківське серце, ветеран російсько-української війни з Тернополя Віталій Зварич. те, що про цих дітей не забувають пам'ять про загиблих своїх побратимів. Віддається на їхнім, їхнім дітям, увага приділяється. Я рахую, вважаю, що це саме, який є цінне, коли не забули там і тут не забувають про рідних, близьких дітей, а тим більше це нагорода буде як талісман для дітей про їхніх батьків. Це саме цінна нагорода, коли люди оцінили їхній подвиг». Батько Олександра Яцунди загинув у російсько-українській війні, коли синові було 5 років. Хлопець пригадує, коли востаннє бачив тата живим. і ну, поцілував, і сказав, я вернусь. і медалі всі тут принесу, потім його забив» він мені допомагав в допомагав у футболі. Ну і захищав. ну як, він був хоробрий. Юлія Коваль Зланівець розповідає: "Для них із сестрою батько був зразком та прикладом для наслідування. Він загинув під час виконання бойового завдання під Мар'янкою на Луганщині", каже дівчина. Перед Новим роком він приїжджав. Після Нового року він приїхав вночі тоді і нам сестрові сказав, щоб ми завжди були разом, він ніби щось відчував і казав нам, що ми дві найрідніші людини і щоб ми завжди підтримували одна одну і завжди, завжди були разом. Буду носити завжди її все. ...буду носити з собою якийсь ну, оберіг і буду знати, що тато забезмінує». Голова спілки «Бойове братерство України» Леонід Климчук розповів, ...від знаку «Батьківське серце» на Тернопільщині отримають 72 дитини. «Мета кожній дитині в нашій державі, які залишилися сиротами, ...нагадати, що їх батьки патріоти. перше, друге, нагадати суспільству, Завдяки чому існує держава. І третє, дуже хочеться, щоб ці оберіги, ми їх називаємо, були оберігами дітками в їхньому житті, повсякденному житті». Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.